بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كيف ننجو من انهيار السد العالي اولا النجاة الاولية التي كان يجب ان نفعلها هو حماية مصر باجراء سد وقائي عبارة عن سد رقامي يعبر من اسفله الأنابيب التي تستخدم في الغاز الطبيعي يعني كلامي كده واضح طيب وتمويل السد يكون من بعض كنوز الملكة كيلوباترة التي تركتها لنا حتى نستطيع اقامة هذا السد فيعني الموضوع كله لن يكلف الدولة شيء ونقول لهم تعالوا ونروح ونحفروا عالكنز نطلعه خمس بس لو بعناه هنقدر نعمل تكاليف السد دوت بدون اي تأثير على ميزانية الدولة وهو ربنا بعت لنا الحل وكل حاجة تمام لكن احنا بنرفض اي حلول من عند ربنا كأننا احنا وحشين وبننتظر العذاب بنفسينا طب احنا عملنا ايه غلط مع ربنا طبعا سكتنا على الظلم الظلم في كل شيء دلوقتي يعني مش في الصحة بس لا الصحة والتعليم والتموين وال الكهرباء والميه والضرائب ايه يا جماعه ده كله كل ده واحنا ساكتين عليه يعني البنت لما حد بيجي يختصبها بتدافع عن نفسها وتقول لا ابعد عني ما تعملش معايا كده لكن احنا تريقنا نفسينا اللي احنا نختصب احنا مختصبين مش مختصبين بقى احنا مختصبين وبمزاجنا يعني احنا مختصبين وبمزاجنا ليه بقى عشان احنا من بندفعش عن حقوقنا الشرعية اللي كفلهن ربنا اي مطلب شرعي هو اقامة العدل احنا منطلبش حاجة تانية غير كده وبعدين احنا مناش دعوه بالاشخاص يحكم زيد يحكم عبيد المهم مين نهايه الحكم الحكم يكون لله نخدش بقى شريعة من محمدين وأحمدين و ونسيبو حكم ربنا لا حكم ربنا هو أول حاجة نعملها يعني على سبيل المثال عشان ما طولش عليكم برضو لازم تفهموا أنا بقول الكلام ده ليه وانهيار السد العالي ده ليه أول حاجة مثلا شركة المية عندك العداد بايز المفروض هي اللي تغيره لأن هي اللي بتبيع الشيء ده وأي حد بيبيع شيء بيبقى مع الميزان ترمبة البنزين مع الميزان وكهرباء مع عداد الكهرباء تركبهولك يعني المواطن هو اصلا مش مسؤول ان هو يركب العداد بعد ما يقدم عليه اول مرة يجب على الشركة ان تحافظ على العداد شغال وسليم وملهوش دعوة المواطن بتركيب عداد تاني الا اذا قام هو باتلافه بنفسه اما اذا كان التلف جاء نتيجة عوامل جوية او عوامل تعرية او عوامل مثلا جعلت مثلا الباغة غير شفافة لا تستطيع القراءة فده عيب تصنيع منهم هما يعني ايه تتغير على حساب الشركة فاش مشكلة ايه العداد وقف فيه تيرس بايز غيروا مش لازم بقى اتحمل المواطن بقى فلوس كتيرة عشان يدفع يغير العداد وفي نفس الوقت اه تقوله اه تدفع بقي 200 جني تدفع ميه وخمسين جني اصلا بيستهلك خمسه وعشرين جني يعني تجبروا الناس ان هما ايه يغيروا العداد عشان تجبروا الناس يغيروا العداد فبتعملوا الحركات دي وطبعا دي حركات ايه يعني انت بتعمل بتقدر تقدير جزافي. وعارف ان هو عالي وبعد كده بقى المواطن لما يغير العداد تروح تقول له اشتكي بقى عشان نديلك حقك لو ما اشتكاش المواطن مش هيرجع لك حقك حقك يروح عليك ازاي بقى يعني انت بعد ما تركب بقى انت العداد الجديد على حسابك تاني ها هيقول لك هات اربع وصولات بعد ما بتركب العداد عشان نحسب المتوسط ونحسبك على الفاتر الفاتت على المتوسط اللي انت ايه عملته في الاربع شهور طب والله كويس جزاك الله خير كويس اول اللي انتوا ايه فكرتوا ان انتوا ترجعوا ايه للناس حقوقها بس بترجع لمين اللي هو بيشتكي لكن اي حد ما يشتكيش ما بيجيش بقى اوتوماتيك يعني ما بيدورش عليك هو مشتكيتش خلاص بالسلامه اكل حقك لا فطبعا في اخطاء وسلبيات كتير ده من شركه الميه في التموين نفس الحكايه كل مواطن من حقه ان ياخد التموين لان احنا كلنا شرقاء في هذا الوطن بغض النظر عن كون الانسان ده غني او فقير اي خدمة بتقدمها الدولة للمواطنين يجب ان تكون متساوية بين الافراد اما بقى الجمعيات الاهلية والجمعات الخير والبر دي اللي بتساعد الفقراء واليتامى والكلام ده ده مكان تاني حاجة تانية وبرده الدولة ممكن تخصص جزء من أموالها لليتامى والمساكين والفقراء ده حاجة تانية برضو انما التموين يتبع وزارة وزارة ايه وزارة التموين يعني وزارة التموين دي ملهاش دعوة بقى بالفقراء واليتامى والمساكين هي وزارة التموين دي مخصصة للشعب المصري كله لخدمة الشعب المصري كله. فيجب عليها أن توزع التموين بالعدل بين الناس مفيش حد وبعدين بقى تحط القسط بتاعك قد ايه والسن يبدأ من قد ايه والكلام ده كله وكمان في نقط العيش برضو بتاكلوا المواطن بدل ما بتحسبوه بخمسين قرش تحسبوه بعشرة ساغ فطبعا ده برضو فيه ظلم للمواطن ربنا بيرضاش بالظلم. دي اول حاجة عشان تبقى عارفين ده حكم بقى ربنا مش حكم انا ولا حكم السيسي ولا حكم عبد الناصر ولا حكم حسن مبارك لا حكم الله هو اقامة العدل والله لا يقبل الا العدل عشان تقولي بقى ان ربنا حطني وأكون مالك الملك عطاني الملك يأتي الملك من يشاء ويذهب الملك عن من يشاء اه ربنا بيأتي الملك لمن يشاء فعلا ومش بيعطيه بس للخيرين لأ ممكن يعطيه للفاسدين زي فرعون مصر لما ربنا اعطاه ملك مصر واعطاه اعترف فرعون قال له انا ربنا اعطاني ملك مصر يا موسى تجاي بقى ليه تعمل علي كده فاهم فيعني عملية الملك دي ممكن للخير وممكن للسيء ياخد الملك فده مش مقياس اللي انت اخدت الملك بقى تحكم زي ما انت عايزة على الهواك لا لازم تحكم بشريعة ربنا وتحترم شريعة ربنا اللي احترم شريعة ربنا هتبقى نهايته حلوة وجميلة وكويسة انا بقى اللي ما يحترمش شريعة ربنا يقول انا احكم بقى على مزاجي واللي انا عايزه واللي انا اقوله بس وكلام ربنا ايه وبتاع ايه تاع علينا يبقى انت ايه كده بالسلامة كده اخرتك اخرتك وحشة وحشة وحشة يعني لازم ناخد العظة والعبرة من ملوك كانوا اقوياء جدا وحدث ليهم احداث مرعبة يكشتقعر ليها الابدان يعني تلاقي ملك عظيم وحكم قوي. ورهيب ويهابوا كل الناس وفجأه تلاقيه انحط حطه وحشه وبقى في الشارع يداسوا عليه بالاقدام زي قذافي لما كان في مجده كان يخافوا كل الناس ملك ماشي على الارض محدش يقدر ي- في اخرته كانت مش حلوه ومش لطيفه. إيه قيصر روما شوف حصل فيه ايه. لا وفي أمثلة كتيرة بقى يعني من التاريخ لكن لا أحد يهتم بهذا، فطبعا مسؤولية انهيار السد العالي دي تقع على عاتق الحكومة والشعب في نفس الوقت، أنا مش بكلم الحكومة بس أنا بكلم الشعب برضو والشعب مفيش في حد راضي يقف جنبي أو يساندني حتى واحد أو اتنين أو ثلاثة يبقى عشرة يبقى عشرين كله جبان وخايف ان هو يظهر يقول لك يا اما انا مالي هنعقف أنا ضد الحكومة لا انت بتقفش ضد الحكومة انت بتطلب مش طالبك المشروعة واللي ربنا قال عليها بس حدش هيقدر يمسك بسوق طول ما انت ما بتسبش حد او بتشتم حد بتتكلم باحترام وبتقول رأيك بصراحة بس هو ده ايه يعني مربط الفرس وهم ما, ما عملوش حاجة يبقى احنا بنقول ونطالب ومحدش عمل لنا حاجة يا ربنا بس ده, ده اللي احنا نقدر عليه لكن لما يلاقوا ده عايز وده عايز وده عايز نفس الطلب يعني اكيد الحكومة عتستكيب يعني لك ايه عمل تفاهة دي بقى خلاص نعمله ايه العداد مثلا مش مشكلة اذا كان الناس عايزين كده لكن فيش حد عايز وفيش حد عايز يتكلم وكلنا اصبحنا ساكتين عن الظلم يعني الظلم بيغتصبنا واحنا ساكتين خلاص احنا ايه سكتنا يبقى إيه احنا مش مختصبين ده احنا بمزاجنا يعني الموضوع وحش قوي لينا برضو كشعب مش حكومه بس كشعب احنا وحشين عشان انا فكرت كتير في الموضوع ده قلت يعني هو ليه يعني ربنا بيعذب الشعب فرعون مصر كان موجود ها اه؟ والشعب عمال يتعذب وهو طب هو فرعون اللي كان وحش بس اتاري الشعب كمان كان هو وحش برضه وعشان كده ربنا سلط عليهم واحد زيهم عشان يقربهم وينكد عليهم عشتهم زي فرعون مصر زمان وفي بقى كمان مثال اخر الملك الصالح المصري برضو لما جاب سيدنا يوسف وقال له تعالى وازرع واعمل وعمكنك من الأرض وعمل ليه؟ لأن ربنا شايف إن الشعب ده عايز خير فاداه ملك كويس عشان يديله الخير ده وأنقذهم من جفاف كان عظيم نفس الحكاية بتتكرر معانا دلوقتي في مجيء المهدي المنتظر. المهدي المنتظر ايه اللي هيحصل يا جماعة، ربنا هيجعل السد ده دكة لو احنا متحركناش دلوقتي لاستقبال المهدي المنتظر، طب ازاي نستقبله احنا عارفينه هو فين اصلا ولا فين مكانه؟ لا احنا منعرفوش محدش يعرفه بس احنا عرفنا علاماته وعلاماته لكم ان انهيار السد العالي من احد العلامات دي، وايه تاني يا امل طيب ممكن يعني قريب لينا عشان نشوفه ممكن نصدقك. وعلمت التانية اللي هي علامة الخير هي مجيء الملكة كيلوباترا مجيء الملكة كيلوباترا هتيجي بالتنقيب عليها ونشوفها فين بقاني حتى وانا اكتشفت تقريبا يعني او ربنا ارشدني الى عدة مواقع محتمل يكون فيها الملكة كيلوباترا ونحل اللغز ده اللي احنا دايخين عليه بقاننا ايه كذا سنة ممكن ما حاجة ويكون الـ احنا نستحق العذاب فعلا لان اهملنا كلام ربنا وبقلاش نهتم بهذا الكلام يعني انا قلتلكوا نواحي بسيطة قوي من الظلم في البلد ده غير كمان الظلم في التعليم يعني أنا اول مرة اشوف يعني بصراحة ان التعليم يوصل الى هذه الدرجة من الانحطاط وان ما فيش تعليم اصلا يعني وصلنا لحالة لا يرثى لها من التعليم حتى المعاهد الصناعة والمدارس الصناعة أصبحت مدارس خاصة الدولة مش قادرة تعمل معاهد لتعليم الفنيين يعني ده حاجة ايه يعني صعبة اوي برضو أشوف كده وأنا ماشي ألاقي يعني مئات الأشخاص واقفين عشان يعني يكشفوا على نفسهم طب ما متوفروش لي عيادات زياده محافظه مثلا زي محافظه اسكندريه دي محتاجه اكتر من عياده عشان الكشف تلاقي الناس واقفه قدام ورا الاستاد بتاع البلديه بتاع اسكندريه ده عند مستشفى الرمض كل يوم الساعه 8 الصبح تلاقي 300 400 واحد من جمهرين كده قدام باب المستشفى عشان يدخلوا يكشفوا معنى كده ايه مفيش يعني منافس تانية غير دي يعني صعبة قوي يعني التعليم ولا صحة ولا كله حاجة ظلم في ظلم في ظلم وتلاقي اماكن فيها صحة واماكن مفهاش واماكن يروحوا من اخر الدنيا يجوا عشان يكشفوا ما ليهم العلاج في اماكنهم يعني حاجة بقت صعبة جداً ده غير المعيشة بقى وتكاليف المعيشة دلوقتي كل مدى هتزداد الأسعار دي من أحد العلامات بقى عشان أقولها لكم مفيش حاجة هتنزل أبداً احنا في عصر زيادة الأسعار لما توصل ازازه الزيت الكيلو بمئة جنيه أقل حاجة يعني هتبقى والسكر ده يبقى بثلاثين جنيه الكيلو طول ما احنا قاعدين سكتين كده كل مدى ايه ربنا بيشتغل علينا بقى وبينقلنا المرحلة اسوأ فاسوأ طب انتوا برضو مصممين يعني محدش عاوز يعمل حاجة في القوانين دي طب خليكوا تمام اقعد ربنا بقى كده يغلي في الحاجة يغلي في الحاجة مش السيسي هو اللي بيغلي السيسي مالوش دعوة السيسي ربنا جايبه كده وحطه قال له اقعد بقى شوف ايه حكاية الشعب ده ايه ظبطلي الشعب ده. قال له تمام يا فندم ازبط لك الشعب قال له ايه ازبط لك الشعب ازبط لك بقى الشعب في ايه انه كل واحد يدفع الحاجة بتمانهة بتمانهة فيش حاجة اسمها دع من الدولة ادي اول حاجة خلاص يعني زبطنا تثبيت الصح فالحمد لله على كل شيء احنا ما بنعيبش في سياسة السيسي هو عصره وهو حر فيه وعمل حاجات كتيرة حلوة وعمل حاجات كتيرة مثلا وحشة لنفسه انا مش عادل يعني ايه عايب على السيسي يعني كرئيس دولة او كشخص انا مش هتكلم عنه حاجه ولا حلوة ولا وحشة عشان يعني مش خايف منه ولا حاجة بس انا محبش اتناول إيه الاشخاص يعني يعني اتناول اسامي او اتناول اشخاص بعينهم لكن انا بحاول اعالج حاجة في المجتمع وحشة عايزة تبقى احسن افضل بس الرئيس استجاب ليه خير وبركة الرئيس ما استجابش ليه خلاص مفيش مشكلة هعمل ايه وكل حاجة بالاحترام حتى انهيار السد العالي سوف نكون محترمين مع بعض ومفيش اي مشاكل وإذا كان العذاب عايجنا فهو عايجنا من عند ربنا ولا من عندي ولا من عندك وبسبب أعمالنا إحنا وإحنا اللي أهملنا شريعة ربنا وشوفوا اللي بيهمل شريعة ربنا في القرون السابقة كان بيحصل لهم ايه بيحصل لهم حاجات سيئة جدا يعني ومنها كمان اليهود ربنا أزال عنهم هيكل سليمان وأزاحه. عنهم وتمت جلبه الى مصر ودفنه فيه عشان يقام مرة أخرى عندما يتقبل الله توبة اليهود إن شاء الله قريبا جدا سوف يأتي الوقت الذي نخرج فيه هيكل سليمان من مصر ويتم بناؤه مرة أخرى ليكون مكان لحج الناس في العالم بأسره اختار الله مصر موضعا لهيكل سليمان ليكون مبني فيها ولن يعود إلى القدس مجددا أبدا لأن ربنا فعل هذا بنفسه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا ان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني لان الفيديوهات لازم تبقى كتيرة عشان نقدر نفهم اكتر ونستوعب كلامي وانا بقول الكلام ده ليه وأجيبلكوا ادلة برضو على السد ان هو هينهار ازاي يعني وليه انا بقول كده ومن ادلة من القرآن الكريم ومن الاحاديث الشريفة ومن الكتب السماوية الاخرى عشان تقتنعوا بكلامي نظري وبعدها يتم التطبيق عملي ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان معكم امل حسني من مدينه الاسكندريه متنبا بعلامات الساعه الكبرى تليفون زيرو اتناشر خمسه سبعه وشكرا على حسن استماعكم